Tombe maftia yele de si manche yes <laughs> im im om abel si אתה לא צריך יותר את כל כבר יש לך חד יש לך חבר חבר, אתה לא צריך יותר הכל כבר מסתדר כי יש לך חם, יש לך חם יש לך חבר